السلام عليكم تابعوا جماعكم في شرخبرات تمام لاعجبكم اليوم قصة جديدة. تامر الخميس وعلي خان هلا إيه؟ لا شيخ كل جدتك. إيه. تامر الخميس في اليوم راح تنزل لكم قصة جديدة قصة اليوم وقصة سيدنا. شيت عليه السلام وادريس عليه السلام كيفني بس بالله ما قصتين قصتين وقصة واحدة طويلة. والله لو اني مدري ايش خلاص آه قبل ما نبدا لايك واشتراك هذه ثاني قصه معنا خمسة شهور عشان تذكير عشان نجيب رقم عالي وما نقطع عن القناه ترى بقطعكم ترى ينقطع عنكم الاكسجين كامل يلا نبدا القصه في البدايه ربى خمس الاعلام حبيبي مصطفى محمد عيال عليه الصلاه والسلام وبسم الله نبدأ أول قصارح نقولها قصة سيدنا شيت عليه السلام. شيت عليه السلام هو أول ابن سيدنا داود عليه السلام ذكر أنه ولد بعد حادثة قتل القابيل لهابيل بخمسين سنة، وولدت حواء شيث وأختها زورا. وكان وقتها عمر سيدنا ادم عليه السلام 130 سنة، ومعنى اسم شيث حبة الله، أي أن الله وهب ادم عليه السلام شيثا عوضا عن هابيل الذي قتله قابيل، وينتهي نسب بني ادم كلهم إلى شيث عليه السلام، فلم يبقى من نسب ادم عليه السلام إلا ذرية شيث عليه السلام، فهابيل لم يخلف له ولدا، وقابيل وأولاده ماتوا في الطوفان. أكثر الأشياء تقولي لأن كثير من التفصيلات المذكورة في قصة النبي شيث عموما لم تذكر في نصوص القرآن والسنة بل هي مما أورده العديد من العلماء في كتبه طبعا شيث عليه السلام سبقلك وغصته في قصة النبي عليه السلام غصت نبوة شيث عليه السلام ذكر في الكتب ان شيث عليه السلام كان اجمل اولاد ادم عليه السلام واحبهم اليه، هو اللي بنى الكعبه بالطين والحجر، وهو ولي عهد ادم عليه السلام، فقد اوصى ادم عليه السلام الى ابنه في مرضه قبل ان يموت، وكتب الوصيه واعطاها لشيث عليه السلام، وكان مما علمه ساعات النهار والليل، وان يعبد الله في كل ساعه من ساعات اليوم، وامره ان يخفي هذه الوصيه عن قابيل واولاده خوفا من مكروه إن يصيبه، فقد قتل قابيل هابيل حسدا منه. اخذ شيث الوصيه واخفاها عن قابيل وكان نبي الله بعد وفاه سيدنا ادم عليه السلام وكان عدد ما انزل الله من الصحف الى صحف ابي ادم 50 صحيفه وظل شيث عليه السلام مقيما بمكه يحج ويعتمر اناء ما ودفن مع أبويه في قار جبل ابي قبيس وكان عمر شيث عليه السلام 912 عاما ويقال ان شيث عليه السلام اول من اخترع الكتابه طبعا بس صراحه بلغة باللغه الفصحى يعني تكتب باللغه الفصحى اي شيء مكس... مو مكتوب باللغه الفصحى ما راح يقرا باللغه الفصحى قال لكم باللهجه باللهجه العاميه اذا مكتوب باللغه الفصحى باللهجه الف... اللغه الف... إذا مكتوب بالفصحى بقرا بالفصحى غير كذا ما طبعا بيكون ناظر هناك لان هناك مكتوب اصلا المواضع دي كرشيت عليه السلام السيره النبويه بسيره سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام صلى على النبي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى محمد كما صلى على ابراهيم وعلى آل يونس لك حنيني لم تذكر قصة النبي شيت عليه السلام في القرآن الكريم وإنما ذكر في السنة من حديث أبي ذر القفاري رضي الله عنه الذي أخرجه ابن حبان في صحيحة حين سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كم من أنبياءه فقال مائة ألف وعشرون ألفا قلت يا رسول الله كم الرسل من ذلك قال ثلاثمائة وثلاثة عشر جم قفيرا قلت يا رسول الله من كان أوله؟ قال آدم. قلت يا رسول الله أنبي المرسل. أنبي المرسل. قال نعم. خلقه الله بيده ونفخ فيهم الروح وكلمه قبله. ثم قال يا أبا ذر أربعة آدم وشيث. أخنوخ وهو إدريس، طبعاً إدريس عليه السلام هو أخنوخ أو أخنوخ عليه السلام هو إدريس عليه السلام، طبعاً حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه إن الأنبياء عليهم السلام الأنبياء مية ألف نبي والرسل 323 رسول، أولهم كان آدم عليه السلام، بعدين محمد عليه الصلاة والسلام قال لبيدر أربعة سوريانيون، أربعة سوريانيون اللي يعني هم آدم وشيث وأخنوخ اللي هو ادريس عليه السلام. طبعاً طبعاً ما في عرب تر كثير بل القصص بعدين تعرفون منه عربي ومنه سرياني وحنا عرفته يعني من قلت لكم قصص طبعاً الحين خلاص القصص شهيت عليه السلام ننتقل القصص ادريس عليه السلام، كان نبي الله ادريس عليه السلام من الانبياء الاوائل، وهو ثالثهم، بعد ادم عليه السلام وبعد شيث ابن ادم عليه السلام، ولد سيدنا ادريس عليه السلام، القول الارجح في مولده عليه السلام انه بمدينه بابل بالعراق، واطال بعض العلماء انه بمصر، ولكنه قول ضعيف، وقد استغى في بدايته من علم نبي الله شيث عليه السلام، فاخذ منه العلم والحكمه، ولم يبلغ اشده اتاه الله الرساله، اشد يعني كذا صار بالغ رجال مره، قبل ان يبلغ أشده صار نبي وصار مرسمين طبعا نبي الله آدم عليه السلام ينتهي نسبه إلى شيت عليه السلام بن آدم عليه السلام ومن ثم فيصل نسبه إلى أبي البشر آدم عليه السلام وفظيل أنه إدريس بن يرد بن مهلايل ويسمى عند العبرانيين خنوخ وترجمته بالعربي أخنوخ وقد أدرك من عمر آدم حيث أن آدم كان قد عاش ألف عام ذكر بالمنظور في مختصر تاريخ دمشق عن ابن عباس قال أن سيدنا إدريس عليه السلام أول هو هو النبي بعث بعد موت سيدنا آدم عليه السلام. كانت الفترة بين موت ادم وبعث ادريس 200 سنة، حيث انه يعتقد ان ادم قد عاش 1000 سنة الا 40 عاما، اللي 960 سنة، وان سيدنا ادريس قد ولد وادم ما زال حيا، وحين مات ادم عليه السلام كان سيدنا ادريس قد بلغ ال100 سنة من العمر، ثم نزل اليه الوحي والنبوة بعد موت ادم ب200 سنة اخرى، وظل في نبوته لمدة مدة 105 سنين، وكان الناس من ادم الى ادريس اهل ملة وعقيدة واحدة متمسكين بالاسلام وتوحيد المولى وحده جل وعلا ولما رفع ادريس او مات كان الاختلاف من جديد فبلشت العقائد تختلف فاهمين؟ طبعا ايش سبب تسميه ادريس عليه السلام بهذا الاسم؟ قيل ان اسم ادريس عليه السلام مشتق من الدراسه حيث كان كثيرا ما يدرس الصحف التي انزلت على عشيته عليه السلام وادم عليه السلام روى أحمد رحمه الله من حديث مالك بن صعصعى في حديث الإسراء والمعراج أن النبي قال ثم أتينا السماء الرابعه فمثل ذلك فأتيت على إدريس عليه السلام فسلمت عليه قال مرحبا بك من أخ ونبي قصة دوت إدريس عليه السلام قال إن النبي الله إدريس عليه السلام كان يعلم, يعلم الناس الشريعة السمحة ودين الله الحق وهم حين وهم إذن كانوا مسلمين بالفطرة فلم ينتشر الكفر والضلالة بعد دعا قومه إلى عباده الله تعالى وحده والقيام بالأعمال الصالحة ليخلص أنفسهم من العذاب انه جاء قبل سيدنا نوح عليه السلام وغير عكس ذلك وهو كما يقال اول من خطب القلب كان على اطلاع على العلوم المختلفة منها علوم النجوم وسيارها وعلوم الحساب كما انه عليه السلام كان اول من خاطف يابا ولبسها واول من قام بصنع الادوات والمعدات واول من استخدم جوابه والأحسن للسفر والحروب ويقال أنه في زمان نبوته قد أشرف على إنشاء ما يقارب 188 مدينة متطورة في وقتها ما شاء الله يذكر بعض أهل التفسير وأخبار السابقين أن سيدنا إدريس عليه السلام قد اشتهر بالحكمة ويقال أيضا أنه كان في زمانه 72 لقاء مختلفة في أهل الأرض يتحدث الناس بها وقد علمه الله سبحانه وتعالى جميع تلك اللقات وفهمها له ليوصل لهم رسالة الله كل بلغته وقد ورد ذكر إدريس عليه السلام في القرآن الكريم في موضع أحداهما وصله بالصلاح والصبر والآخر بين الله سبحانه وتعالى ورفعناه مكانا عليا إنه رفع مكانا عليا لما كان عليه من الصبر والصلاح تعددت أقوال المفسرون في كيفية رفع سيدنا إدريس عليه السلام فقال بعضهم إنه رفع مع النوي يدل على منزلته العالية ومكانته العظيمة كونه نبيا مرسل من الله سبحانه وتعالى، وقال آخرون وهو الرأي الذي عليه أغلب المفسّر أنه رفع حسي حقيقي، وتعددت أقوالهم أيضا في الدرجة التي رفع عليها. قال بعضهم رفع إلى الدرجة السادسة، وقال آخرون إلى الرابعة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نور السماء السابعة. قال صلى الله عليه وسلم لما خالصت إلى إدريس، قال هذا إدريس، فسلمت عليه، فرد ثم قال مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وقد بين ابن كثير أن هذا الحديث متفق عليه الذي ذكر أنه في. السماء الرابعة اصح، ذكر ابن حجر في كتابه فتح الباري من قصص اسرائيليات ان صديقنا سيدنا ادريس في الملائكة حمله بين جناحيه وصعد به الى بعد ان ساله هو ذلك، ولما وصل السماء الرابعة لقي ملك الموت، وقبض روحه فيها لانه امر بان يقبض روح في السماء الرابعة يعني سبحان الله، لكن بعد وفاة نبي الله ادريس عليه السلام اتاهم ابليس اللعين، واوعز اليهم بصنع تماثيل لخمسة من الصالحين، وكان حينها لم يكن محرم من صنع التماثيل فقاموا بذلك ثم مرت فتره بعدها وكعادة ابليس عليه لعنة الله في الايقاع بالبشر من خلال خطواته اللعينه، قام ابليس بفتنتهم عن دينه ووسوسته لهم لكي يقوموا بعباده هذه الاصنام الخمسه، فما كان منهم الا ناطقون، اطاعوا أمره وساروا في طريق الضلال والشرك، وقد قص علينا القران الكريم حكاياتهم، فقال تعالى: وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ود ولا يسوع ولا يسوعن يقوث ولا يعوق ونسرا، طبعا هذه اسماء الصالحين الخمسه الذين ماتوا وصنع لهم قوم ادريس عليه السلام تماثيل اللي هم سوعا ويقوث ويعوق ونسرا وودا، ذو الخمسه، اشتهى نبي الله ادريس عليه السلام بين الناس بتعليمه اياهم الشريعه السمحه والاداب والموعظه والتي تؤدي بهم الى اتباع الاخلاص والعباده لله وحده لا شريك له، وكان يحث الناس على الزهد في الدنيا الزائله والنظر الى ما عند الله تعالى من الثواب في الاخره وكان يامر قومه بالبعد عن المحرمات كالخمر وامرهم ببعض الاداب والمبادئ الفاضله كالعدل وعدم الجور والظلم وامرهم بالصلاه والزكاه والصيام بعض الايام مما قنع عن النبي الله ادريس عليه السلام في موعظه للناس انه قال من اراد بلوغ العلم والعمل الصالح فليترك من يده ادات جهل وسوء العمل وقال حياه النفس الحكم وقال لا تحلفوا بالله كذب هذه مواضع والى هنا انتهت رحلتنا لهذا اليوم لا الاشتراك في معنا هدف تعرفون وحساباتي تحت موجود بس يلا متر طيبة ومع مع السلامه <تصفيق>